બસ ઓ પૈસા લઈને આવતો રહ્યો બોલાં કીજા મત કાઢી દે હારું હારું કોલો ખેંજીયો એ આવતો જશે અમારા રસ્તામાં હોય બધાય આમ ગયા હા હા જોવો હવ મારી મકારી ડોન પૈસા બીજા ક્યાં હા આવી ગયા બધાય અજે બાકી છે ઈ આવે હમણા મે ખાલી નામ દીધું મારું ઓવ હવે હિસાબ કર દેવો ને જલ્દી પૂરા ડોન એ બે કલાક થી દોર એલા ચાલુ કરી અલને માર્યો કેવો મે તમ જોયું માર્યો તો એને એમ કાય હોય કે માર્યો કે નહી માર્યો અરે મે એને માર્યો ડોન તમે કે મજાક કરો તો મારો હાળો માણા લે પાટો માણા કા બસી આપો અрке અલય થોડું વધારે અપાય કે અલ કો ઘારા થઈ ગયા કો ઘારા થઈ ગયા ને ડોકરે હાળો ઈજકે માર્યો હ કયું માર્યો તું એનું પોતાનું પોતા મારું માર્યો તું મેલા ને બે ઓ પેલા આપણે માર્યા તા એને નથી આમાં પાનસો રૂપિયા ના મારું ને સાઈડ માં લઈ જાય મજા આવજો આવું વાહ મારે કાંટિયા મને ફોન કરવાનો ગમે અડધી રાતે પૈસા લેવાના અડધી રાતે ભોગી ગઈ કોલે એકા પાણી પાણી પીઉં ના પછી ન્યા જઈન હાલ નીકળ મજે આવશું ઠંડુ લઈ જઈને આને તું નકામણા નાખી આ જાવ હું તમને શું કરતો તો અલા કાર્ય લઈ જન કટ કરવો કટ કરવો સારું હાલ હું જાવું હા આ ડેન્જર બેગો દેજો તું કાઈ કંપર ફોન કરજો મને હવે વયો જા હે કાઈ ન કરી હાલે હાલે બતાવ હાલો પછી આવી ગયા અહમતાય નથી બહુ વધી ગયા લાગે વાત આ લઉં કે હું કેતો બોલતો તો ગાય તો બહુ થોડું થોડું બોલતો મારું હોય તો મારી ગયો પણ કહેતા નહી હો કોઈ ન નો કહે અહ હું પેホン કરું પેホン કરું બધું કઈ દેશે છ હજાર ના ના ત્રી રૂપિયા જતું ત્રણસો નઈ રૂપિયા પેલા આપડે સારું કેટલું મારા ચાર હજાર ઓલો હું પૂર્યા તારો હિસાબ કર્યું તારા નીકળે છે ટોટલ ત્રણ હજાર કેમ પેલા વાત સાંભળી હમણાં તને હિસાબ કરાવો ચોખ્ખો જુઓ 4 રૂપિયા ચા પાણી ના કપાઈ ગયા કાપવા તો ખરા ને મારે તમારું આવે બધું હા મારી ઉપર નો આવે ને આપડે મારા નથી સારું જોવા તારા જના કપાના પછી તને દવાખાને લઈ ગયા ઓગણીસો રૂપિયા તારી દવા દારૂ માં ગયા બે કપાઈ ગયા ઓલા ઓબો જો મેં તમને ખાલી નથી ખબર દવા નાખ દે મારા માં આથી દારા એક હાજર ને દ વધે બરાબર એક હજાર દસ માંથી પેલી તું મારી ગાડી લઈ ગયો તો એમાં પેટ્રોલ નતું નાખવું મારું પાંચસો નું પેટ્રોલ બાર નાખ્યું રખડી નાખ્યું પાંચસો એના ઘટ હવે વૈદા પાંચસો દરાબર પાંચસો દા કાલ પાણીપુરી ખાધી પી લે પાંચસો ની એકલો ખાઈ ગયો મેલી દહ ની જ ખાધી ભૂખ લાઈ ગીધી એટલે લા થારે તો આમાં બોલ ઉતો છે હું એટલો બધો હોજેનો લોજો તો તારો કાકા 2000 તો ઉપાડે તાર જાનુડીને રિચાર્જ કરાવવા લઈ ગયો તો યાદ એ હું હા હા તો એ다가 ₹1000 હા લાવો 1000 લાવો 500 નો દેસી પી ગયો યાદ એ હું તો આવડાઈ પી ને નતું પીધું હા માં તો તુવાને 500 દે દેજો બી કાય છે ને ના ના પૈસા પીધા તારા પૈસા પીધા તમે હિસાબ તો મારી પાંચસો થયા જો પાણી માં આવી ગયા देसी માં આવી ગયા આ નજર ઉપર કપાઈ ગયો આન છો વિદન આ આગો રે ને હા દો હવા આવે નથી અવાજ ઓસી તારે પાછો હવા નો હોય બોલે પાંજો સુકા નથી પછી લઈ લઈ જાલ થારું આવો હું જાવું પછી આવશું આપણે ભાગો ભાગો ઉપર ઉપર બગા બગા બગા બગા ઉપર દો ખાલીનો ઢોકો લઈ લો ઢોકો લઈ લો બગા બગા આપડું કરી ગયો એટલું મને ગાડી હોય ઢી રહ્યું અને આપડે પૈસા બ